بن أوغوشت مبيوت <تصفيق> ميم ابشيري نيم باب نغم اثواب شيرتي كيك ليسير إنت ني أنجيلوس شيرتي بارسينوس اتاس ميس تير <تصفيق> شيري غبري إي <تصفيق> طهي ناس شير ميخائيل بي آرشيم غيلوس شير بجوتبتوم إم برز ب تيروس شير ني شيروم شير ني سارافي إم شير ني تغما تيرون إفورانيون شيريو أنس في نشتم بردرومو شيريو أنس إن أبوستولو شيريو أنس ماركوس بي أبو أنجلس في سفير بوم ولنتني إزولون شيريو في شرط مرتر و شرق ورغي سيون تهن عطو وي شر بخو روستر تني مرتر و شرق شير بوخورو ستيرفين فنتني استابر فرو شيرني اذ اوف تيرو ا تابر انا في افشي اخرستوس تن اورو اري او نايني من فين تكميت أيها النور الحقيقي الذي يضيق لكل إنسان أتي إلى العالم أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل خليقة هللت بمجيئك خلصت من الغوايا يا تحوى من طلقات الموت أعطيتنا روح قال جنوى فلنسبحك ونباركك مع ملائكتك عندما يدخل إلينا وقف تباكر أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي فلتشرق فينا حال واسى النور ولتبطينا ظلمات الآلم لكي نسبح مع داود قصر خينا قائلين سبق أن بلغت عيني وقت السحر لأتله في جميع أقوال اسمع صوتك عظيمي رحمتك ناجينا يهرب إلهنا حسب رأفتك يا الله المهتم صانع الخيرات مدبر مختارين يا حسنا المدبر القحف تجين إِلَيْهِ المشتقل خلاص ونجت كل أحد في كان هيا أتى لنا الليل أنعم لنا مِنْ غير خطية لنستحق أن نرفع ايادينا اليك امامك بغير غضب ولا فكر رديء في هذا الصحار طرقنا داخلا وفارجا بسترك المفر لننطق بعدلك كل يوم ونمجد هو مع داودنا قائلين بسلامك يا مخلصنا المسيح رقدنا وقمنا لتوكلنا عليك ما هو الحسن وما هو ال لا طفاق إخوة ساكنين معا متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسول مثل الطباع رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل ان يمسح كل يوم الشيوخ خوف سبيا والفتيان والخدام هؤلاء الذين الفهم الروح القدوس معا رمساب الله بمزامير وتسابح وترتي روحي النهار والليل بقلب لا يفتور انت يا أم النور يا والدة الإله المكر ما حملتي الكلمة غير المحوى من بعد ولدتي عزراء نوع عظمك بتسبح وبركات لأنه بإرادتي ومسرة أبيه والروح الكدوس اتى وخلصنا ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب بشار البخور المختار الذي لبثوا لياتك إلى كرسي أفضل من بخور أشربيم وسربيم يا مريم السلام للسما الجديدة التي صنعها الأب عالب موضع رحل ابن الحبيب السلام للكرسي الملوكي الذي على الشاروبيم السلام لشفيعات نفوسنا انت بالحقيقه فخر جنسنا اشفعي يا ممتلئ نعم لقد مخلصنا ربنا يسوع المسيح لكي يثبت في الايمان المستقيم وينعم لنا بغفران خطايانا بشفعته إله القديسة مريم يا رب نعم رن رنخ طيانا ألوف أولوف ورب وترب رؤساء ماليك ماليك مقدسين وهم واقفين أمام كرسي ضابط الكل صارخين قائلين قدوس قدس قدوس قدوس بالحقيقه المجد والكرامه يليقا بالثالوث بشفعاء جميع صفوف الملايكه يا رب لغفران خطايانا اباؤنا الرسول قد بشروا في الامم في إنجيل يسوع المسيح خرجت اصواتهم للارض كلها وبلغ كلامه الى كل المسكونه بصلوات سادات لآباء الرسل الرسول لنا بغفران قطيان اكاليل غير مضمح الله جعلها الرب على جميع صفوفه أنقذهم وخلصهم لأنهم التجأوا إليه وعيدوا معه في ملكوتيه بصلوات جميع صفوف الشهداء يا رب العين يا ناقدي سكها يباركونك وينطقون بمجدي ملكوتك ملكوتك يا الهي ملكوت ابدي وربوبيتك الى كل الاجيال صلوات لبس الصليب والأبرار والصديقين يا رب أنعم لنا بغفران خطيانا السلام لإليه هاءنا بالعهل وأيضا إلى ساعة تلمزه المختار المبشر العظيم قرة مصر مرقوس الرسول ومدبر ولإنت يا أم الله يا مريم العذراء اطلبي عنا أن يرحم جنسنا بطيارك العظيم الأنباس ااويروس أنارات سعقولنا أبونا المعترف الأنبت يذكرو صحارب عن الإيمان ضد وكل أبائنا الذين أردوا الرب بركتهم المقدسة تكون لنا حارسا بصلواتهم انعم لنا يا رب غفران خطايانا واعطينا سلامك مراحمك يا الهي غيره محصى وكثيره جدا رأفتك قد ترات المطر عند الجامعة ورمل البحر كائن أمام عينك فاكم بالحرين خطايا نفسي هذه الظهر رأى أمامك يا ربي الخطايا التي صنعت يا ربي لا تذكرها ولا تحسب اثامي فن العشر ذنيا خلصتها ولص اليمين يا سيد ذكرته وانا ايضا الخطي يا سيدي عليكني أنا أصنع توبة لأنك لا تشاء موت الخطيب مثله أن يرجع وتحيا تردنا يا الله إلى خلاصك وعمل صلاحك لأنك أنت صالح وراحوم فلتدركنا رأفتك سريعا ترى افعالنا كلنا ايها الرب الاله مخلصنا ورحمنا كعظيم رحم هؤلاء اذكرهم يا سيدنا المسيح قِيوَمَ صارخا قائلا مسلمي أعطيكم سلام أبي أنا أتركه معكم يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لَنَا يا نفرق أعداء البيع وحصنها بالإيمان بحصون عالية منيعة فلا تتزعزع أبدا عمانه للإلهنا في, في وسطنا بأبيه الصالح والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي امراض نفوسنا نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح ليت وخلصتنا